Ég er mjög hrifuna að fyrir koma á lægni af því að það er greinilega gert með það í huga að fólk sem er í vinnu síðan að taka þetta ná. E, tímar eru einungis settipart dags frá klukam fjögur og síðan eru allir fyrirlestrar hérna á upptöku. Þannig að ég hlusta fyrirlestrarnar á þeim tíma sem henda mér og ég veik það að þetta er miklu meira nám, fingra nám en ég áttu vona, að fá meira út úr þessu nám með en ég kannski áttu von á.